De vineri se aplic legea. Mii de români vor avea această gratuitate. Mii de români sunt vizați. Vineri, 27 aprilie, va intra în vigoare această lege. Astfel, mii de români vor beneficia de aceste servicii gratuite, informează bugetul Euro. Conform sursei citate, actul normativ a fost publicat recent în monitorul oficial, iar de vineri se va aplica. Citește aici ce important lege va intra în vigoare vineri, 27 aprilie.